مرحبا بكم اليوم حنعمل مخلل اللفت حنحكي كل الاسرار وطريقه الاصليه مخلل اللفت طريقه سهله وسريعه يلا على الوصفه اللفت في انواع واصناف مختلفه من اللفت حسب البلد استخدموا النوع المتوفر عندكم هو نفس نفس الطريقه والنتيجه نفس الشيء النتيجه استخدموا النوع المتوفر عندكم نعمله الى اصابع أو بالشكل إللي إنتو بتحبوه إعملوا القطع هيك عملنا عميل كل الكمية تقريبا 2 كيلو أنا عملت ممكن نعمله بالقشر أو بدون القشر إختياري البنجر ناخد قطعة كبيرة من البنجر ونعملها إلى قطع صغيرة السبب البنجر بناخد منه لون طبيعي وهو بديل عن السكر في ناس بتوضع سكر إحنا بنوضع بنجر. بناخد البنجر في السكر وفي اللون الطبيعي، وهيك بنوضع البنجر بالماء وبنشعل الحرارة، نوضع لكل كوب ماء معلقة كبيرة ملح عشرة كوب ماء عشرة معالق ملح وهكذا، والخل نفس الشيء لكل كوب ماء معلقة كبيرة خل وبنحرك عند بدء الغليان بنغلق الحرارة وبنرفع الوعاء عن الحرارة. وبنوضع اللي فات وبنغلق الوعاء وبننتظر لليوم الثاني حتى يبرد تماما ممكن نعمل اي نوع خضار متوفر عندكم اي نوع خضار بنفس الطريقه اعمل اي نوع خضار ولكن الفرق انه هذه الطريقه ممكن بعد يومين ناكل من الخضار يكون ناضج بعد يومين ولكن ال اللي فات بيأخذ وقت اكتر تقريبا حدود عشرة ايام او اكتر او أقل حسب حرارة المطبخ ممكن نوضع بالعودان نوضعه عدان الشواء او عود الاسنان نفس الشيء نفس الشيء لكل كوب ماء معلقة ملح ومعلقة خل لكل كوب من الماء حسب ما بتكو تعملوا كمية نفس الشيء ممكن نستخدم الخل خل التفاح الخل الابيض هيك اغلقنا الحراره بنغلق الحراره وبننتظر حتى يبرد تماما لليوم الثاني هيك اصبح جاهز لليوم الثاني يعني ممكن يوم الثاني ناكل منه يعني هذا السريع بنحطه في عبوات دجاج تكون معقمه وتكون نظيفه نضع المحلول الملح مع القلب وهذا اللي فيت في اليوم الثاني بنصف الميه منشان نقدر نستملكه، نوضع في العبوات ما بنعبي آخر الماء بنخلي تقريبا حدود عقلة عقدة إصبع تقريبا فارغ من الماء ما بنعبيه على الآخر. مدة الاستوى تقريباً بيأخذ حدود عشر ايام ممكن اكتر ممكن اقل حسب حرارة المطبخ في امان الله